إله الكون العالم بكل شيء اللي بيعرف الأفكار والقلوب يدهش بيتعجب بالبداية لازم نعرف أنه رب بيستخدم الكلمات والأحرف اللغوية يلي نحن منفهمها لا شوي عن مشاعره وأفكاره لكن ما فينا نحده كله كله فيها فهو اندهش وتعجب مثل ما نقرأ عنه ندم مش مثل البشر لكن بناحية ما استخدم كلمات البشر ليلفت نظرنا لشيء يستحق أن ننتبه إليه كثيرا هذا الشيء مش غير متوقع عند الرب يعرف كل شيء وهو يعرف شو بده يصير لكن شيء غير مألوف بالنسبة للبشر، شيء يستحق المراجعة والوقوف عنده. وقف يسوع وقال أتعجب؟ يعني وقف وقالنا كلكم برومو واطلعوا شوفوا ما حدث وما رأيت؟ ما الذي أدهش يسوع في مدينة صغيرة اسمها كفر نحوم؟ كان يتردد عليا كثير وعنده اصدقاء واحباء كثير من بيت لبيت وامضى وقت ومواعظ وفي كثير مؤمنين في كفر ناحوم اشتهرت بسببه ما الذي ادهشوا فيها لهذه المدينه الصغيره يا للعجب ادهشوا فيها اول شيء انسان يرى نفسه لا يستحق كلنا بنستحق كل شيء. نتذمر، نتشكى، نعترض، نحتار، نندهش شو عم بيصير حولنا ومعنا. ليه؟ لانه نستحق الافضل. نستحق ان الرب يتدخل في حياتنا، ويصنع عجائب معنا، ينقذنا، مات لأجلنا. ونحن نستحق كل بركات السماء وكل عطايا النعمة وكل المراحم نستحق قال اندهش لما رأى شخص يرى نفسه لا يستحق